Майбутній ліцей знаходиться на ділянці, на якій ми зараз стоїмо. Ось тут. Він знаходиться в мікрорайоні Озерна, орієнтовно між вулицями Січових Стрільців і Панаса Мирного. Архітекторка Олена Джулара Шнайдер показує місце, де будуватимуть ліцей з гімназійними класами. Проєкт її команди переміг в архітектурному конкурсі, оголошеному Хмельницькою міськрадою. Ми вирішили, що варто розділити на такі два блоки простір для учнів, що навчаються в ліцеї і учнів ще навчається в гімназії. І вони об'єднані між собою е, спільними приміщеннями. Площа ділянки, яку виділило місто під будівництво ліцею 4,3 гектара. Заклад буде розрахований на 1440 учнів, каже заступник міського голови Микола Ваврищук. Це вже буде другий великий навчальний заклад, я говорю про школи в цьому мікрорайоні, тому що одну школу ми здаємо в експлуатацію. Як зазначив Микола Ваврищук, початкову школу, яка вже майже готова, будували за гроші міста та О для нового ліцею планують залучити державні гроші ми хочемо продатувати на частину державного фінансування, як ми знаємо, фактично державний бюджет не долучався до будівництва школи на Озерної зараз, лише обласний бюджет виділив 20 мільйонів гривень, а все інше будувалося за кошти міського бюджету. Будівництво закладу обійшлося місту в 150 мільйонів гривень, розповідає начальник фінансового управління Сергій Ямчук. За його словами, аби завершити школу, залучали також кредитні кошти. Залучили 60 мільйонів гривень під 11,9% річних на терміну на 5 років. Це дасть можливість завершити в цьому році даний об'єкт, запустити в експлуатацію. Раніше ми таких кредитів не брали і на сьогоднішній день ми всю суму ще не вибрали, тому що ми беремо суму кредиту під акти виконаних робіт. Відповідно, відсотки також сплачуємо до тої суми, яку ми вибираємо що дає можливість нам десь економити на відсотках. Будівництво нового ліцею, додає Сергій Ямчук, проєкт дороговартісний. Аби його реалізувати, подаватимуть заявки на державні субвенції. Цілий ряд програм, які передбачають співфінансування, це і програма «Велике будівництво», це програма виділення коштів на соцекономічний розвиток регіонів, в які можна включати відповідні об'єкти. Виконавчий директор Асоціації об'єднаних територіальних громад Хмельницької області Сергій Яцковський пояснив, гроші від держави на будівництво навчального закладу місто може отримати після проходження конкурсу. Ну, зрозуміло, що вигідніше отримати субвенцію, але давайте будемо об'єктивними. На 2022 на рік, я перепрошую, виділяє заплановано 11 мільярдів, і ви маєте розуміти, що ці суми мають там, різні напрямки, різний цільовий характер. І зрозуміло, що всім територіальним громадам не вистачить, тим паче, як я вже сказав, що об'єкти тепер подаються великі, тобто велике фінансування, великі об'єкти, і це конкурс. За словами заступника міського голови Миколи Ваврищука, скільки коштуватиме будівництво ліцею на Озерній, буде відомо вже після виготовлення проєктно-кошторисної документації, яку планують замовити вже в наступному році. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, новини на Суспільному, Хмельницький.